Hai guys, so hari ini kami akan merayakan family days Ampawi Kendalong family um, dan ini adalah kali kelima kami buat family day ini um, tahun ini kami adalah tuan rumah dan kami daripada um, Saini Ampawi family uh, mengucapkan selamat merayakan family day yang kelima yaitu di kampung Blinaung dan semua untuk keluarga besar Ampawi yaitu um, nenek Jubik dan nenek Saini nenek Kuruna, nenek Alan dan juga nenek Musya selamat um, merayakan perayaan ini dan semoga panjang umur dan diberi kesehatan yang baik selalu kami dari keluarga Saini Ampawi mau mengucapkan Happy Family Days 2019 di Kampung Binang. So guys, so have fun. Yeah, see you guys there. Bye. keluarga ampaukin dalam happy family day selamat selayakan hari keluarga lomot datang ke kumpulan 4 apa ini apa ini mana ini dia Satu, dua, tiga, 2 lima No. <laughs>